Допанія Kent Aver – це професійний український виробник головних оборів з 20-річним досвідом. Їх промислові потужності знаходяться у Смілі. І це гордість для нашого міста. Бізнес об'єднує сімейні цінності і професійний підхід. Родина Ольги і Миколи Пахлюків, що є засновниками торгової марки Kent Aver, до власної справи долучили із своїх доньок Анну і Ясю. Наразі вони не лише продовжують працювати за основним профілом своєї діяльності, шиють головні обори, а й спроектували моделі і відшили плиту монтажувальні жилети для військових. Також долучились до благодійної діяльності. Піддали свою продукцію для соціально незахищених верст населення та переселенців. Передали свій робочий бус для потреб військових. Наразі їх виробництво не зупинялося ні на день. Незважаючи на війну та економічні складнощі, продовжують роботу і активно продають свої вироби як в Україні, так і за її межами. Адже вони зарекомендували себе як надійні постачальники та партнери для компаній на ринку. Їх продукція завжди користується попитом. Kent and Aver – розробник та законодавець трендів на ринку головних оборів ще з 1999 року. Наразі ця компанія професіоналів потребує підсилення, а отже запрошує на роботу рішучих і працювитих людей. Kent and Aver оголошує конкурс на такі посади. Менеджер з розвитку, менеджер з персоналу, менеджер із закупівель, керівник відділу продажів, різальник текстильних настилів, різноробочих за крійно-фурнітурний підрозділ, запис на співбесіду за телефоном. 096. Шість нуль дев'яносто